Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkə Rəbbasadə. Bugün olan xəbərləri diqqət tezə çatdırıram. Deptat Hadır Əcəbli ailələrin dağılmasında Facebooku günahkar bilir. Azərbaycanda ailələrin dağılmasının səbəblərindən biri Facebookdur. Bura digər saytlar da daxildir. Bunu Milli Məclisdə Azərbaycan ailə modeli, müasirlik və dəyərlər mövzusunda keçirilən dinləmədə Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli deyib. Komitə rəhbəri qeyd edib ki, bu istiqamətdə marifləndirmə işlərə aparılmalıdır. Gənclərə ailə nədir, onu başa salmaq lazımdır. Avro ilə faiz qazanan məmurların adları açıqlanıb. Arif Əsgərovun oğlunun adının keçdiyi işlərin sensasiyon faktlar. Arif Əskərovun Balduzo oğlunun məhkəməsi davam edir. O da dələduzluqda ittiham edilir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində küllü miqdarda dələduzluqda təqsirləndirilən Rahib Senovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Hakim Məzdəxan Kişiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hakim elan edib ki, Rahib Senov məhkəməyə gündəlik xərcləri və görülən işlərlə bağlı ayrılan məbləğlər qeyd etdiyi kitabları məhkəməyə təqdim edib. Rahib Senov 2013-cü ildə Öncəyə qədər həmin kitablarda görülən işlərlə, alınan məbləqlərlə bağlı qeydlər yazıb. Məlum olub ki, həmin 5 kitabda ayrı-ayrı -ayr şəxslərdən aldığı, iş üçün ayrılan milyonları qeyd edib. Oligarxların zəbd etdiyi torbaqlar əllərindən alındı. Siyahın növbəti sujətimizdə. Azərbaycanın bəzi rayonlarında min hektarlarla əkinə yararlı sahələr örüş yerləri hasarlanıb və illərdir toxunulmaz ərazilər kimi zənginlərin mülkiyyətində saxlanılır. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi illərdir hasarlanıb bəcərilməyən kənd təsərrüfatı təyinatlı iri torpaq sahələri barədə sərt tədbirlər görməyə başlayıb. Boş və fəaliyyətsiz qalan torpaqların yenidən əkin dövrəyəsinə qaytarılması istiqamətində təhlillər aparlıb, aşkar edilən bəzi torpaqlar geri qaytarılıb. Aparılan monitorinqlər nəticəsində 44 rayon üzrə, 1500-ə yaxın hüquqi və fiski şəxs tərəfindən kənd təsarrufatı təyinatlı torpaqların səmərəsiz və ya ümumiyyətlə istifadəsiz qalması faktlara aşikarlanıb. Aparılan tədbirlər nəticəsində, 255 min hektara yaxın istifadəsiz qalmış kənd təsarrufatı təyinatlı torpaqlar geri qayıtarılara təkrar istifadəyə verilib. Aktrisə Mihriban Xanlorova'dan şok açıqlama. Bəzi məmurlar məni hədərləyir. Əməktar artist Mehriban Xanlarova təhdid olunur. O, efir vasitəsilə Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevə müraciət edib. Mehriban Xanlarovanın sözlərinə görə aktrisanı ölkədən sürgün etməklə təhdid edirlər. Mən rəsmi qaydada müraciət etmişəm. Oradan da bugün bildirdilər ki, bir ay sonra cavab veriləcək. Əgər mənim yaşamağımda, hər şeyimdə təhdid varsa, dərdimi kimə deməliyəm? əməklər, artist adını əlimdən almaqla, ölkədən sürgün etməklə, pambıqla başımı kəsməklə, efirdə qadağa qoymaqla qorxudular. Günün sonuncu xəbərini diqqətinizə çatdırırıq. Jurnalist Əfqan Sadıqov azadlığa buraxılıb. AZL TV saytının təsisçisi və redaktoru Əfqan Sadıqov sərbəst buraxılıb. O, Mayın 22-sində azadlığa çıxıb. Qeyd edək ki, AZL TV saytının təsisçi və redaktoru Əfqan Sadıqov 2016-cı il noyabrın 22-sində saxlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 127.2.3-i Xuliqanlıq niyyəti ilə təhlükəli üsulla sağlamlığa qəstən az ağır ziyan vurma maddəsi ilə ittiham irəzi sürülüb. Əfqan Sadıqov icra hakimiyyətində bir qadına xəsarət yetirməkdə təksirləndirilsə də o ittihamı qəbul etmir. O, 2017-ci il yanvarın 12-sində Cəllabad rayon məhkəməsinin hökmü ilə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ali Məhkəmənin qərarı ilə onun cəzası 1 il azadılıb. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.